Lugu. Anu ja sipsik Ühel laupäev õhtul tulid tädi ja onu, anule ja mardile, emale ja isale ja vanaemale külla. Tädil ja onul on niisugune aru saamine, et külla tulles peab laste jaoks alati mingisuguse Kingituse kaasa tooma. Selle meeldib Anule ja Martile väga, kui tädi ja Onu külla tulevad. Mardile kinkisid tädi ja Onu harilikult ikka mõne konstruktori, aga Anule mõne nuku. Nagu võiski arvata, kinkisid tädi ja Onu ka see kord Mardile konstruktori. Aga Anule nad nukku ei kinkinud. Onu ulatas Anule hoopis ühe karbi ja ütles. Sinule me täna nukku ei toonud. Tõime sulle kvash värvid. Sa oled juba suur tüdruk ja lähed varsti kooli. ni varsti sulle ei sobigi enam nukkudega mängida. Aitäh! ütles Anu. Tal oli ka kuaš värvide üle väga hea meel. Ta läks teise tuppa ja hakkas kuaš värvidega pilte tegema. Ta tegi kohe päris mitu pilti. Ühe pildi peale värvista tädi jaunu. Teise pildi peale värvista muri Ja ilseni kassi. Ja kolmanda pildi peale värvista siipsiku ja see siipsik tuli tal välja just nagu päris sipsik. Anu vaatas oma mängunurga poole, kus sipsik teiste mängu asjade hulgas istus. Ja Anu ole paistis äkki, et Sipsik on täna millegi pärast just kui kurb. Miks sa kurb oled? küsis Anu Sipsiku käest. Aga Sipsik ütles. Ma ei ole kurb, ma olen tõsine. Miks sa tõsine oled? küsis Anu. Ma mõtlen, ütles sipsik. Milles sa mõtled? Tahtis Anu teada. Ja siis ütles sipsik. Ma mõtlen, et sa oled juba suur tüdruk ja lähed varsti kooli. Ja siis ma mõtlen et varsti sulle ei sobigi enam nukkudega mängida. Nüüd hakkas ka Anu mõtlema. Ta mõtles ja muutus selle mõtlemisega ikka tõsisemaks. Ja lõpuks muutus ta nii tõsiseks, et tal hakkas kohe päris kurb. Ta mõtles sellest, et kui ta suuremaks kasvab, siis ei sobi, tal võib olla tõesti enam siipsikuga mängida. Ja ta mõtles veel, et... Päris suured inimeseid ei taha enam üldse nukkudega mängida, ükskõik kui armsad need nukud ka on. Lõpuks muutus Anu meel nii kurvaks, et Sipsik pidi hakkama teda lohutama. Ära muretse, ütles Sipsik. Küll me kuidagi ikka toime tuleme. Kuidas me siis? Toime tuleme, ütles Anu, kui ma võin nii suureks kasvada, et ma võibolla ei tahagi enam sinuga mängida. Sisse paned mu kuskile sahtlisse või karpi, ütles Sipsik. Mis sa seal sahtlis või korbist teed? küsis Anu. Ma mõtlen siis seal, ütles Sipsik. Ma mõtlen, kuidas me sinuga mängisime ja kuidas me kevadvetele teed tegime. Ja kuidas me katusel käisime ja kuidas me kummipoodiga sõitsime ja kuidas me herilastega võitlesime. Sina mõtled küll, ütle sanu. O Ka mis siis mina pean tegema? Sa võtad mu mõnikordselt sahtlist või karbist välja, ütles Sipsik. Ja siis tuleb ka sinule meelde, kuidas sa minuga mängisid ja kuidas me kevad vettele teed tegime. Ja kuidas me katusel käisime, ja kuidas me kummipaadiga sõitsime. Ja kuidas me erilastega võitlesime. Mulle tuleb siis kõik see aeg meelde, kui sa olid veel väike laps ja tahtsid veel nukkudega mängida. Siipsik rääkis nii ilusasti, et Anu süda läks natuke kergemaks. Aga kui aeg kätte jõudis, ütles Anu emale. Ma tahaksin täna Siipsiku koissu võtta. Ma ei ole ju veel nii suur, et sipsik ei võiks mul kaisus olla. Ema lubaski Anul sipsiku voodisse võtta. Ja Anu hoidis sipsikut tugevasti oma põse vastas, kuni ta silmad viimaks kinni vajusid ning ta magama jäi. Thank mm -hmm. you.